ברוכים השבים יש לנו את הקפיץ הירוק הזה, יש כאן קיר. קצה הקפיץ מוחזק על ידי הקיר, בואו נגיד שזה המקום בו הקפיץ רפוי אם לא הייתי דוחף את הקפיץ, הוא היה נמתח כל הדרך עד לכאן. במקרה זה דחפתי את הקפיץ, והוא למרחק X שמאלה. אנחנו נעסוק הפעם רק בגדלים, לא נתעסק עם יותר מדי כיוונים. אני רוצה קודם כל לסרטט גרף של כמה כוח הפלתי בנקודות שנות במהלך הקיבוץ. לאחר מכן, נשתמש בגרף כדי לחשב כמה עבודה עשיתי בכיוון הקפיץ. אני מחווה, מקווץ את הקפיץ שמאלה. מקווץ את הקפיץ שמאלה. אולי צריך לקווץ אותו ימינה. לא נורא. אנחנו רק מתעסקים עם הגודל של x. אז נסרטט כאן את הגרף. זה ציר y וזה ציר ה-x. הציר הזה מראה בכמה קיבצי את הקפיץ, זה X. הציר הזה, ציר Y, מראה כמה כוח הפעלתי. כשהקפיץ היה בהתחלה במצב רפואי, כל הדרך הזאת, כמה כוח עליי להפעיל כדי לקבץ אותו במקצת. זה היה המצב הרפואי, נכון? ואנחנו יודעים, מחוק-הוק, שהכוח המחזיר, לכתוב כאן R, שווה ל-מינוס k, כי k הוא כווח הקפיץ, כפול ה-זוזה. זה הקורח המאכזיר, הקורח ש-הקפיץ מפיל על מי שדורף אותו. הקורח הדרוש ל-קופצו הוא תור הדבר, אבלו בורโต קיבוץ כמו x. ימני מזיז את הקפיץ, ימני מקופץ אותו, סמולה. הקורח ש-נמפיל הוא גם סמולה. ניקרלו קורח אקיבוץ. קורח אקיבוץ שווה ל-k כפול x. כי כשמקבצים את הקפיץ, מבלי להאיץ אותו בכיוון כלשהו כוח הקיבוץ, שווה לכוח המחזיר, אני רוצה לסרטט גרף של כוח הקיבוץ, כפונקציה של x. איתי צריך לסרטט אותו בכיוון השני, אך אני חושב שאתם מבינים שx גדל שמאלה בדוגמה הזאת, נכון? פה x שווה ל-0. בואו נגיד שכאן x שווה ל-10. קיבצנו אותו 10 מטר. בואו נראה איזה כוח הפעלתי כשה-x הוא 0, כאן, כמה כוח עלינו להפעיל כדי לקווץ אותו. אם הכוח הוא 0, הקפיץ לא יזוז. אך אם נפעיל כוח קטן מאוד, כוח אינפי, כוח מאוד מאוד קטן, את הקפיץ במקצת. כי בנקודה הזאת, כוח הקיבוץ הוא 0. אז כשהקפיץ מקווץ במקצת, אנחנו נפעיל כוח מאוד מאוד מאוד קטן, כמעט 0, כדי להזיז את הקפיץ באפס, אנחנו מפעיל כוח 0, להזיז את הקפיץ علينا עלינו להפעיל יותר כוח, להזיז את הקפיץ ב1 מטרים, בואו נגיד שזה 1 מטר, כמה כוח עליי להפעיל, כדי לשמור אותו במקום? בואו נגיד שזה 1 מטר, כוח הקיווץ, יהיה k כפול 1, כלומר k. שימו לב, לא הפעלנו 0 ומיד לאחר מכן כוח k. כל הזמן מפעילים קצת יותר כוח. כל פעם שמקבצים את הקפיץ במקפ... במקצת זה דורש קצת יותר כוח כדי לקבצ אותו עוד קצת. אז כדי לקבצ אותו 1 מטר עלינו להפעיל k כדי להגיע לשם, עלינו להמשיך ולהגדיל את הכוח שאנחנו מפעילים. בשני מטרים עלינו צריכים להגיע עד לכוח 2 וכך הלאה. אני חושב שאתם רואים שנוצר פה קו ישר. את צייר את הקו הישר, הקו נראה בערך כך. זה גרף של הכוח שיש להפעיל, כפונקציה של תזוזת הקפיץ ממצבו פוי ממצבו הרפואי הטבעי שלו, נכון? כאן יש לי x חיובי ימינה, אבל במקרה הזה, x חיובי הוא שמאלה. אני רק מודד את התזוזה לא אני רוצה שתחשבו קצת מה קורה פה. היינו יכולים להפעיל כוח, כוח גדול בהתחלה. אם מפעילים כוח מאוד גדול בהתחלה, הקפיץ יועץ מאוד, ויש שמפעילים כוח גדול יותר מהכוח המחזיר שלו. ואז הוא יועץ והתחיל להתנדנד, נטפל בזה בנפרד. אך בעצם כדי להזיז את הקפיץ למרחק מסוים, עלינו להגביר את הכוח כך שהוא כל הזמן התאזן עם הכוח המחזיר. אני מקווה שזה מובן לכם, ואתם מבינים שהכוח גדל בצורה פרופורציונית כפונקציה של גודל התזוזה. זאת הסיבה שיש לנו קו ישר. מהו השיפוע של הקו הזה? השיפוע העלייה חלקי טווח. מהי העלייה? אם הטווח הוא 1, זה 1. מהי העלייה? העלייה היא k. על כן, שיפוע הקו הוא k. נשתמש בגרף כדי לחשב מהי העבודה הדרושה לכיווץ הקפיץ. בואו נגיד שזה x0, המשתנה הכללי הוא x, x0 הוא ערך x, זה יכול 10. אז בואו נראה מהי העבודה הדרושה, מהי הגדרה של עבודה. העבודה שווה לקוח בכיוון עד זוזה, כפול עד זוזה, נכון? בואו נראה מהיית זוזה. כשעברנו מאפס לכאן, זזנו את המרחק הזה. מהו הכוח במרחק הזה? הכוח גדל בצורה דרגתית כל הזמן. על כן, הכוח יהיה בגודל הזה. זהו קירוב. אראה לכם שאליכם לכן לעשות זה. העבודה הוא הזה. כדי להזיז את הקפיץ מרחק נוסף, זה לא מספיק בהיר, הכוח יגדל במקצת, נכון? זה הכוח, זה המרחק, אתם יכולים לראות שהעבודה שאני עושה תהיה השטח שמתחת לקו הזה, כל אחד מהמלבנים האלה, כי גובה המלבנ הוא הכוח בעצם שאני מפעיל, והרוחב המרחק, נכון? אז העבודה תהיה סכום השטחים של המלבנים האלה. והמלבנים האלה שצייר אותי הם קירובים, כי הם לא ממש מגיעים מהקו. עלינו לצייר מלבנים יותר ויותר קטנים, ולמשיך וכך, ולחבר שטחים של יותר ויותר מלבנים. בסדר? אני כבר נוגע בחשבון דיפרנציאלי. אל תדאגו אם אינכם יודעים חשבון דיפרנציאלי. השורה התחתונה היא שהעבודה מבוצעת, אני מקווה שהראיתי זאת, יהיה שטח שמתחת לקו הזה. העבודה שמבצעים כדי להזיז את X מטרים. שווה לשטח מכאן לכאן. מהו השטח הזה? זה משולש. אנחנו צריכים לדעת מהו הבסיס. הג... מהו הבסיס והגובה ולהכפיל אותם בחצי. נכון? זה שטח של משולש. מהו הבסיס? הבסיס הוא x0. מהו הגובה? אנחנו יודעים שהשיפוע הוא k, על כן הגובה הוא הערך x0 כפול k. הנקודה פה היא x0, ואז x0 כפול k. מהו השטח מתחת לקו שהוא סך הכל העבודה שנעשתה בקיבוץ הקפיץ למרחק, למרחק x0 מטרים? הבסיס x0 כפול הגובה x0k. כל זה כפול חצי כי יש לנו משולש, נכון? על כן זה שווה לחצי k כפול x0 בריבוע. אלה מכם שיודעים חשבון דיפרנציאלי, זה כמו האינטגרל של kx dx, זה הגיוני. כל אלה הם dx עם קטענים, אני לא רוצה להכ... להכניס אתכם לזה כדי לא לבלבל אתכם. זה סך הכל העבודה הדרושה כדי לקבץ את הקפיץ למרחק x0. אם נקבע שהמרחק 0 כדי להיפטר מה0, למה זה חשוב? כי העבודה הדרושה לכיווץ הקפיץ שובה לאנרגיה הפוטנציאלית, האגורה בקפיץ. אם נגיד שיש לנו קפיץ שקיבו את הקפיץ שלו, קיבו את הקפיץ שלו, אה, הוא אسر, וקיבוצתיו הוא 5 מטר, כלומר x שווה 5 מטר בזمن שמקובוצ, מי אエネルギー, אפוטנציאלי שלו, האנרגיה הפוטנציאלית שווה לחצי k, כפול, אמריח X בריבוע, כלומר חצי k. כפול הקבוע K הוא 10, כפול 25, זה שווה ל-125. גם עבודה וגם אנרגיה כנט קינטית נמדדים בג'אולים. זה מה שעליכם לזכור, או אולי במקום לזכור, כדאי להבין איך הגענו לזה. זה לקח לי 10 דקות להסביר את זה, זאת העבודה הדורשה לקיבוצו של קפיץ לנקודה הזאת, וגם כמות האנרגיה הפוטנציאלית האגורה בו, לאחר שהוא קובץ עד הזאת, וגם אם הוא נמתח. אנחנו עסקנו בקיבוץ, אנחנו גם ללמדנו תורכת הקפיץ, ואחר שיודעים את זה אפשר להתחיל לפתור מספר שאלות בנושא אנרגיה פוטנציאלית בקפיצים. אעשה זאת